وهو بالنسبه للاستحقاق الانسان يستحقرك بدون بدون. يرحم إيه. عليكم قلت لك الانسان مثلا يستحقرك مثلا من يمشي يدير لك السم. كلمي. يعني يعني انا يعني والله الانسان سبحان الله العظيم شوف قال لك الانسان كاين شي فهمتي كي يكون وجه امر الله يكون واحد شي حد سبب ليه شي حاجه سبحان الله والله كاين والله كاين الله. الله. والله والله والله وخايت بك ما والله اللي ما يعرف جاهدك شي فيه مش والله لا يعرف كافين يعني. فين داك كي كيمشي وفاش وش هي تللوا الله بارك وكنا قل ميتها هيا هيا تشوفوه هيا ايه شوفوه, ايه شوفوه. قلع برا اه. ايه لا بس همانتين طيب هذي ثلاثة آه ثلاثة وهي أجودهم هي أجودهم سعان الله منت هادي دابا اللي أنا صورتها قال من فنزال ديك ساعي الله ما صورتها آه. والاخرى راه كاين الهي فوق الهي آه. هذه يمسك انا اللي كانت كانت هذاك النهار كانت النهار اللي من وراه كانت وليت هذه آه. كانت باتي ولدي راه راه الجنين أراع راه خارج الهمه مع يعني المرض وذاك الشيء خرج راه جنينه غير ديك الساعه بعت عليها مولا كان عرف بانه هو اللي يخرج نجبدو الا الى كان جبرته مازال حي عطيت يعني الحليب إذا إيه ما اثر عليه السم <تصفيق> إيه السم إذا ما اثر عليه يعني السم هو اللي قتل السم اللي قتل ما واش على الطبيب مثلا منين هما تضيروا أنا قلت واش تخومي أه. انا كذا كنرضي نعطيها هالشي عادي ما هو انه يلاه بديلو منين إيه شت ماكاك صونيت على الطبيب ودي اللي كان اللي كان قال لي شنو هي الحالات اللي وقعت قلت له ليدي الخم ديالها كيسال كي بالماء تحت وكتبقى بقى راسها في السماء حتى تعيق ومنين تعيق كتبرك كتبرك واتما غطر اصال حال هاك آه. كتما غطر اصال حال هاك قال لي هاداك السم السم <تصفيق> يعني ما تتبقى آه. تس... السم ايه جا... قال السم كاع وانا عارف انا فهمت هذا تتبقى السم هاذي راه دالو لها واحد خطر ولكن ولكني جيت انا مع... ما عرفت شبرتها هاد... هاد الفم بحيث يتمنج وكيطلع حشك ذاك الشيء اللي كتعاود ويحبس ما م... م... يهبط ما يطلع أنا قلت واش واكله شي عظم بقيت كنضارب معاه المهم جبت الماء البارد خويتو لها جبت الملح عمرت واحد القرعه خويتو لها قضى على ذاك السم الحمد لله، هذه هادي. لا حشومه، هاذو أنا في الأول ما فهمت بأنه ما قايسم السم، أي أما راه هذاك الدكتور زعما الحمد لله. شديتي شي ما درتيش، شي شكاية، شديتي لها شي شكاية، شديتي لها شي شكاية، شديتي لها شي شكاية، شديتي لها شي شكاية، شديتي لها شي شكاية، شوف أنا كنت التقرير ديال عاري يحصل هذا اللي, <تصفح> اللي كيدير لك والله تخلصلك هذاك ش اللي قتل ويتبعو القانون الله, ينحشون. الله, ينحشون. الله, ينحشون. الله ما عرفتي هذا ما تقدر واحد ياك. لا لا لا مايمكنش ما, ما, يمكن ما واحد هذا ذنب هذا ذنب ولكن يعني فهمتي هذه مزيانه هذه. الله يعني كان الواقعه هذه يعني خسليت وانت لا يمكن يعني الانسان ما تعاودش ثاني صافي تقرستي المره الاولى. الله يرحمها. ندير فهمتي انت شوف انت دابا الحمد لله ما شاف حتى شي واحد ما شاف شي واحد لا والو هي الحاله ديال السم كاينه. لقيتي الحالة ديال السم عرفتيها ولكن الانسان يديرهم فكرة راسي شوف هادشي واحد واحد الشهاده مع الطبيب لان هذا راه فعلا سادمش كينا كبره انت بان واش يشوف الانسان يشوف مسكينه ضرب فيها مراه الله وياك الله احنا الله الله, الله, الله لا الحمد لله ولا والله. يا ولدي سي جيت على الله والله والله بارك الله هذا بس خلار على الوقت لا, لا عرف انا السموم اللي كيديروا علينا والله تعالى ماقدرش ممكن شي تسمم لا وال تقول كانوا عنده واحد المناعه في ليه؟ ليه؟ أصلاً, أصلًا هو شوف ما كيس أصعب من هاد حال يقولوا الخبز كان على الخبز أه. وكذا كل من واحد يسوي وينتفخ أه. يأكل إيش نعال إيش إيش حصل ما يخليه يتبارك يصوبه يصوبه يصوبه وكانت تعطيه مزرعة لا تعطيه سوقه دوست دقية كذي ما يمكنش السم هو ما ما يقطع عليه غير السم والله جبت صاف شوية. شوية. <الكتصفيق> <تصفيق> و <أوجي Lancaster> كاين فعلا ذاك اسمح لي كاينه امراض اخرى كاينه امراض كاينه امراض اخرى ولكن هذيك هو اللي عارفينها كاين واحد المرض كيقولوا خايبه خايبه خايب. هذا كي حالي قلت لكم ان شاء الله يشد ديالك كيبقى يضعف يضعف يضعف يضعف يضعف كاين السيد هذا مؤخرا المخره الزمان الثاني طلعنا اعلن البصله البصله البصله التم نومي تعطيه في الدار ديك ديكش بقى كيربي علو بزز ومن بعد تمطر الشوب من الدار واش سهله مثلا نقول ما هي معز مايا راه جوج الليل كدير مثلا نقول الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله يخليك ان شاء الله يكون خير امين امين الله يبلغك حتى انت ان الله الله يجازيك الله يجازيك امين يا ربي مشاهدي بارك <تنظر> الله وفيك الله يجازيك مشاهدا انا العزا كنشكركم بزاف على المشاهده و على الدعم و بهذا المنظر الجميل ما كاع والله الا يبقاو فيك بحال هاد البكييمات شو سبحان الله العظيم شو والله ما تقدر ما تقدر تضربها كاع تا بلاصه كاع على حسابك تعطيها السم حشوما والله مشاهدا انا العزا كنشكركم بزاف كنشكركم.